Чи достатньо дошки 150х25 для обрішитки? Ні, недостатньо, Алекс, тому що 25ка взагалі не прийма... не використовується. Звідки ви взяли ці 25? От скажіть, скажіть мені, будь ласка з якої такої технологічної карти ви шальовку взяли? Трицка мінімум. Взагалі будівельне дерево починається з 30 мм. 25 це шальовка. Її можна використати тільки лише тимчасової якісь там роботи. Все, будівниця 25 не використовується. Тому, наприклад, у нас обрішитка це мінімум 32. А чому 32? Тому що купуються 35, пропускається через рейсмус, і тому в проєкті пишуть 32. А якби в проєкті було напиш... написано 30, то це значить, можна купити просто обрізну 30-ку. Там товщина буде коливатися від 20 там 27-32 наприклад Тобто то, по товщині 5 міліметрів буде плясати якщо там неважно то це ну, дозволяється так але якщо це дах підлога наприклад ні, ні. 32 проекті повинно бути ніяких 25 а, а, ну і знову ж 25 саморіз погано тримається плюс якщо є ну тріщини там розколи ну ця дошка вона сильніше пересихає є, сильніше коробить. ось і так далі і тому подібно тому 30 для того щоб навіть гвоздок краще тримався потрібно чи достатньо а і іще товщина обрішітки Підбирається, в залежності від типу фінішного оздоблення даху і від шагу ваших кроків. Ні тієї, ні тієї інформації в вашому питанні нема. Зрозуміло? Тобто 30 йде на шах кроку десь так сантиметрів від 50 до максимум 70 наприклад. Якщо там шах крок більше, там вже 40 -ка може бути. Тому що більше проліт, більше прогін може бути. Ну і потім починається. Металочерепиця, бітумка, ну, роздошка, да, то там може бути металочерепиця під деякі види профілю, або бітумка, то треба ось біт тоді ще зверху там і так далі тому подібно але все одно. Тобто це комплексне питання.